з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, Благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангеліє від Йоанна. В той час був один чоловік з Фарисеїв, нікодим на ім'я, який із визначних серед юдеїв. Прийшов Він до Ісуса вночі і каже до Нього: Раві, ми знаємо, що Ти прийшов. Як учитель від Бога, ніхто, бо як Бог, не з ним не може таких чудес творити, які ти твориш. Озвався Ісус і мовив до нього. Істинно, істинно, кажу тобі, коли хто не народиться з висот, не побачить царства Божого. Нікодим сказав йому, як може чоловік родитися, коли вже старий? Чи може він увійти знову в утробу матері своєї і народитися? Ісус відповів. Істинно, істинно кажу тобі, коли хто не народиться з води та духа, не може увійти в Царство Боже. Що родиться від тіла, є тілом. Що родиться від духа, дух. Не дивуйся, що я сказав тобі, вам треба родитися з висот. Вітер віє куди хоче, і шум його чуєш, але не знаєш, звідкіль приходить і куди йде. Так воно з кожним, хто родиться від духа». Відповів Нікодим і мовив до нього, як воно може статися. Ісус у відповідь сказав йому, ти є вчитель Ізраїля, і не знаєш того? Істинно, істинно, кажу тобі, ми говоримо про те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили, та ви нашого свідчення не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, і ви не віруєте, як увіруєте, коли вам про небесне говоритиму? Ніхто не зійшов на небо, окрім того, хто зійшов з неба. Син чоловічий, що на небі. І як Мойсей підняв змія в пустині, так син чоловічий має бути піднесений, щоб кожний, хто вірує у нього, мав життя вічне. У сьогоднішньому Євангелії ми зустрічаємося із Нікодимом, про якого недавно, Велику П'ятницю, Велику Суботу, в Євангеліях страстей ми так багато чули. Цей нікодим, який є праведним, який також очікує спасіння, не має відваги бути учнем Ісуса, але слухає Його і в відповідний момент знаходить відвагу, щоби просити в Пилата тіло Ісуса, щоб Його похоронити. Сьогодні євангелист Йоанн згадує інший момент Зустрічі, нічної зустрічі Нікодима з учителем, з раві, який є від Бога, як Він каже. Нікодим приходить вночі до Ісуса як до учителя, щоб вчитися, щоб в тиші ночі вслухатися в слова, неначе без жодного розсіювання. І ми бачимо, як відразу для нього стає трудністю тягарем слова Ісуса, в яких каже яких Ісус говорить про досвід, те, що досвідчуємо перед Богом, а не про реальність, тобто не про знання, те, що знаємо чи те, чого навчилися. Тому запрошує Нікудима статися новою дитиною. А нам пригадує у тих словах прологу, які ми слухали у неділю Воскресіння, що ми, власне, у Воскресінні разом з Христом народилися як нові створіння. Народилися в дусі і духом відроджені для того, щоб досвідчити присутності Бога, споглядаючи Того, Кого розп'яли, Того, Хто для нас зійшов з неба, щоб бути разом з нами. Господи Ісусе, благослови і наші зусилля у крокуванні за Тобою. Благослови і дай нам відваги йти за Тобою, як нікодим. Слухаючи Твоїх слів, допоможи нам також радіти досвідом Твоєї присутності і благодарити за те, що Ти є поруч нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.